ايكم اهلا وسهلا فيكم اليوم طبعا اكيد انتم مصدقين اني راح العب سنتي ابل صح اللي يعرف طبعا اني انا مستحيل مستحيل مستحيل العب العاب رعب لكن للامانه حرفيا حرفيا كثير قالوا لي ان لازم العبها فحبيت اني العبها عشانكم وما حبيت اردكم لعبت الدمو في البث وحسيت اني ماني مره خايفه لان في البث يعني احس انه في ناس معي فقررت اني العب ريسدنت ايفل في البث في قناتي في تويتش للي مهتم يعني انه يتفرج على البث، لكن في نفس الوقت قاعده اصور لليوتيوب عشان انزل في اليوتيوب اذا عجبكم اكمل تنزيل البث، واتمنى انه يعجبكم الفيديو لكن كمان حابه اقول لكم شيء الحمد لله اشتريت كاميرا جديده وقاعده اسوي سيت جديد فأم سوري اني الانترو حقي كذا بالجرين سكرين وسط الهوم حق اللعبة، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الفيديوهات الجاية حتشوفون أشياء أحلى وأجمل وتطور في القناة، أتمنى إنه كل شيء يعجبكم و ثانكيو ثانكيو ثانكيو سوري نسيت شكرا شكرا شكرا, شكرا, ألبع, ألبع. <شكرا>, شكرا أربع أربعة شكرا أربعة آلاف سبسكرايبرز أي لاف يو سو much وصدق صدق صدق مرة شكرا لكم كلكم وأتمنى إنكم تكونون مبسوطين باللي قاعدة أقدم لكم إياه امم um, ما عندي شيء ثاني أقوله غير I love you so much وما اطول عليكم خلونا نبدأ <تصفيق> نلعب بكلير يعني أنا سمعتم يقولون أن كلير أسهل آه. عادي أحط هذا <تصفيق> ما يعني ما جاي انا اول مره العب او اي بيليف يو Well it was last friday night i was walking home from the bar. this woman started coming towards me staggering you know so i, I figured she was drunk <laughs> <laughs> okay tell us be honest now how many drinks did you <تصفيق> طيب ليش ايزي؟ لأن أنا أول مرة ألعب لعبة رعب فلازم أحط ايزي، يعني يا جماعة خطوة خطوة، واحدة واحدة، مو كذا مع بعض. يعني هذا تطور إني قاعد ألعب ريسدنت إيفل، تطور عظيم. وعليكم <تصفيق> السلام لحن. It's getting good <sighs> I Need some sleep <laughs> oh, Inshallah <shit. laughs> Amal قلت أني أخذتها على البيسي أحس أحنا طبعا انا ما العب الا على هذا واو الجرافيك واو لا الحين بلعب انا لا كذا على طول ما خاف أنا يا عبد العزيز؟ هالحالي بالغرفة. Are you okay? Wait here. I'll check it out. You might من وين لا سلاح تسوق امه هذي الله يالهد الله ام ام حريقه حشرت حشرت نفسي! <تصفيق> we got نخرج get out of here alright yeah and so thanks you can thank me later when we're safe <INDISTINCTốm> لأن الجزء الوحيد اللي لعبته هو 5 فاحب كريس اكثر كيف الانطباع قوي what is going on i don't know hopefully they'll have some answers at the police station cop yeah leon kennedy you are redfield هل <تسجيل> في فيكم مره الجرافيكس خرافي صراحه هذا اللي حمسني اني العب اللعبه. مره مره الجرافيكس حلو. لا not much farther they'll know something yeah but <تصفيق> أما أنا شفت إنه القصة إذا أبي أبدأ فيها من كلير أول قالوا. Get up. Get up now. I can't. Hold on. Yo. Damn, Belcro Flex. Damn. اوكي. ما كان كذا الجرافكس كم مربعات. لا لا مره كثيرين. وعليكم السلام. Is she so we? Is so What the hell can't stop? We gotta keep moving. Oh, no, I'm on او ماي جاد وين اروح وين اروح بليز بليز اتس لايك ذا ما اقدر اركض بليز ابي افتش ولا ما في هنا لوت وحركات خلاص امزح امزح شكلك غير غير مرة ليه؟ إيوة على أساس إني أعرف أقرأ الماب أصلاً، أمشي بس أمشي. كيف إني أنا قافطة المكان؟ اتذكر سرم بيته ديمو سوري سيف اه اه ما انا ما اقدر اذا من لا لا ما أعرف الحركات رستن إيفن هذه. يقول لا لا الحين يجون ذوليك الحين لقطه شنيعه الرصاص مو اهم شيء السيف اهم شيء اه تتعبون معاي يا جماعه بسرعة مو بوقتك لا بليز رن <تضحكي> لا لا نفس الغلطة نفس الغلطة لا هي ما يدخلون اوكي كوجا او ماي جاد الال ام اسست يا جماعه يعني <تصفيق> لا تعليق لا <تصفيق> باي تناموا هي في السخافه هذول قاموا ليش اه <تصفيق> اوكي Oh, please, move, we'll طيب وعليكم السلام لا أتوقع عشان حاطه إيزي ما يقومون ولا والله ما أدري. شكرا شكرا شكرا لك شكرا لك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 He's on vacation. Europe, I think. Left weeks ago. Vacation? That's, that's great news. Well, I've got more for you. <laughs> Looks like there might be a way out through this secret passageway. Good. Mm. <gasps> hey, uh, hey, we should probably get you to a hospital. Uh, oh, don't forget about me. No, don't be ridiculous. You're going to need some Listen, help. Listen, Claire, save yourself.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 يا حبيبي جي, جي. شكله مستفز الجزء مرة ما كأني مليت لأني شفت هذا بالدمو المفروض اذبحه يعني عشان ما يتعذب حرام جيت انا هنا تو ولا ولا ديجافو <تصفيق> والله ديجافو من الدمو يمه عمى هذا ما يفتح والله يأخذك. يا الله يا اختك افتح لها الشباك او ماي جاد يا ليل اصبري اصبري مع السلامه يا ربي كثيرين بالله ايش هذا؟ عاش آه الله ما في يوز برضو اوكي حرف بالاسامي اللي على المكاتب اه اوكي okay. الله ثانكيو على التروفي Please. اه اوكي اوكي اسمين بس لا كانسل يا ليل خلاص <تصفيق> طلع السكين يا Okay, okay, okay. I'm easy, <laughs> thank you. فكيته بمجهودي معليش رحت شفت الاسامي ليون او مكتب ليون ده. يا حبيبي هنا انا ايش الهبل هذا لوت أمو بلوت. أصلا دو. هاي. <تصفيق> أمانة. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا والله ما احب اقرا الاوراق مره كلام كثير قفل نشات لا <تصفيق> طيب طيب خلاص هنا يعني يمكن يكون في حل ولا بس اللي اخذه كيف افتح ال هنا الحل هذه مو 15 الا بال اسمعوا ما اعرف هذا اللغز وات كيف مري يمأ... اه اوكي اوكي لحظه وينك انت وينك اوكي صح اللي قاعد اسويه ايه <تصفيق> عليك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مو كذا صح؟ اه بعد سا خلاص، خلاص <تصفيق> مو ما يحتاج الحين، انا حاعرفه بعدين وبكذا من فيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، واذا عجبكم قولوا لي عشان اكمل تنزيل البث هنا، او اذا حبيت تشوفون الفيديو لايف رابط القناه حقتي في تويتش في الديسكريبشن بوكس صندوق الوصف واشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي باي